bhavanaspalu palu, palu. حبك بدعة فقلت كلا يا وكلا حبك الإبداء معي جرب غير ذاوي غير ترتايا أرجع ليش وقت ما تريد سهل؟ أهيا المشكلة إيش وهي المشكله شما يبعد الميل لازم بالأخير يعود لاهله ايه ما خبويا تغيبي شوكيت ما تريد كل هيا بمزاجك انا طلعت غلطان قل ليش علاج؟ مبيش ما تريد كل هاي انا اطلع عيد رضا قل ليش علاج؟ ارجع عليك شلون لما انا مبطي قلبك براد القا حيره اشي تحبني صديق لا ما اقدر انسى خليني انا ويا عجل لا ميتي ويا لا ميتي ويا تغيبش وكت ما تريد كلها مزاجك انا طلعت غلطان قلي شعلاجك تغيبش وكت ما تريد كلها العيون الجبور بعد الجبور يلا فرسدق العطوان ابو حسون بغيابه العيون الفنانين نجد فرق الموسيقيه مهند كشكول الغالي العيون هذا علينا هنوت عباس ديوان الغالي بعد عباس ديوان افضل العديل نعم منه يا بن ديوان هذا هادس يا وايلي العيون <تصفيق> مرسل مظفر الغالي أخوي الزود بعد الزود فرصدق العطوان بغيابه كل السهراني يعني حيدر ديمان مطلوب على الستيج مرسل مظفر العالم العيون مرسل مظفر بعد مرسل مظفر <تصفيق> يا ويلي عشرتنا هاي هي آي اس لعيون حيدر ديوان مردود العباس ديوان علاوي القريص الغالي أمير الجبوري بقار الجبور لعيون سامي الجبور لهنا عشرتنا انتهت هاي هي كذاب وتمثل شنت عاي حسين الهند الغالي على الخزعلي ليت الخزعلي هي القصص يصيب عما بينت العيون كل السهراني الزبيدات اسم هذا الموجد الغوالي بعد الموجد عيون كل السهراني ومن لك عبوس الغالي تعلم نقابل بيك غيران لي مربيك تعلمني قابل بك غيران لي مسويك تجمجم وجه عندك قابني آيا الله دوسها دوسها شالو برنامج جمهوري حيدا العيون هذا اسم لعيون الباشا عباس ديوان الغالي جاسم القصاب لعيون حسين القصاب نبيل القصاب لعيون قصار. قصار حسين القصاب حافظ القصاب لعيون، حسين <تصفيق> القصاب لعيون. يا ويل يا ويل اقسم من المنافق ناكر المعروف هاي القصاصه بالعيون بعد القصاصي كل السهرانين الحيانه والما حيانه بعد الحيانه والما حيانه القوالد لعيون أبو يزن لعيون أثير العطوان لعيون فلسطين العطوان كل الحضور كل شرفتونا على الرأس أخس من المناظر ناكر المعروف لكن ما يقدر لما يبدر ولك ما تنقفض عيما توقف بعينش ما وقفت وياه لو تلطي روحك تطلع مقصر ولك ما لوم المليح ما غزر ما راس اذا هو التعب ما صاير غزر احنا رود ما ماخذينه على بعدي بعالمينك عجبنا وعجب ما عينك ما نسيتك مبديه حبك مسيطر علي اوف من ذكرت تذكرت هانومتك مره على ذي عريض اعتاب ويا الناس واحد ماخذ ما ثاني حاولت وياي كل يومي هسه انساني شالو دوس يلا وسام اشتموا اربعه اربعه اربعه اربعه حمود يلا اربعه ببليله ولا عايرفع حن بدونك عايه وحاجدين اللي تعب الناس وحاجدينك وحاجديني حياتي آيه سيحه تبو بليله ولا عايرفع والحزر زد مآبا <تصفيق> يلا دوس يلا دوس عيون الشباب أس أس لعيون موت صفا قربة بعد صفا قربة الزهيرات العيون السيد عباس الغالي الحاتم الغالي وينك يا صفا يا قربة تمنيت كونك حاجي كلشي قبالي تمنيت كونك حاجي مراويك كله بحالي لا والله لعب الغالي فوق الغالي بوس عباس ديوان الغالي على القصاب اس. ثار القصاب. زمن القصاب. القصاب. العيون. القصاصي. بعد القصاصي. حسوني النار حسوني بعد القصاصي. قرب الغالي. على راسي اس. موت موت. العريس الغالي. احلى فرقه عم ابو تشاي. السهرانين. عفي حسون سيوف الظالمي خوالد عبد شبل الوال شبل الزهيرات الرماحية أبو تشارك خادم ما تسوى أن توسجك في رأسك ما تسوى أن توسجك في رأسك في دول ضحك تتروح كلهم ناسك العب الحسناوي على الشبلاوي العيون عباس دام العيون وينك يا امير الحسناوي كل السهراني الخوالد بعد الخوالد امير خالد العيون مصطفى الخالدي حسن ديوان العيون وينك يا حسن يا ديوان علموني على المشروب علموني على المشروب مره صلى ومره اشوف العود عباس زيوان، السهراني، عباس زيوان الغالي، سيف الظالمي العيون العيون عقيل آه علموني على مشروب، مرة صلى مرة تقع. العب العب كذا توقف عمي كذا توقف وي سمير الجنابي يعني ثابت الغالي عيون مالك ليون. سينكو سوف العيون سلك وسوف العيون محمد علي العيون كل اللي اجوا شرفتوني على الراس عمي كل اللي اجوا يسميوا على الراس إيه اي لا لشيخو لا باشا لا باشا 不配早<音><音>